I you. عزرت جانت بالقلوب تشوف حبنا والعشق وحل العشق تمشي بدربنا احنا خزفتنا باقر العرجي باقر العرجي مطلوبين على السيد بوية يلا الله هلا Come on. مش بيه هو القلب عنقان ايش مسوي بيه فززني تعال الليل غصبا عليا هو القلب عنقان ايش مسوي بيه فززني تعال الليل غصبا عليا سلم ده سلم مالك ده سلم سلم ده سلم ايش مالك ده سلم يا طارش المره سلم بالله يا صاحب الشير يا سلمنا عليهم يا اللي العمر والله الروح ما يأخذها بس ربك القوات الخاصة كل الحضور شرفتونا مية هلا ابن العريس الكل الحضور والقوات الخاصة حياهم الله وحيا الله بيت القدران والقوات القوات الخاصة هوي الله هذا اس حمود البصراوي مرتضى الفتلاوي طاهر البديري سين باقله بعد حسين باقلة الله فوق وحسين باقلة جو مية هلة حياها الله وحي الله المعرس وحيا الله بيت القطراني شدو لعيون على ديوانية سلمان الغزواني الغالي حسن هادي حمود البصراوي معين البصراوي صاحب دعوتنا أمير حيدر يونس الغالي صفاوي يا غالي أكيد صفاوي البصراوي ورضاوي البصراوي أكيد جعفر ومصطفى سواد الغالي احسين سواد وكل الحضور شلع عقدها حي الله بيت سواد عمي وحيا الله العريس وحي الله الحضور اي آه يا عين مالي يا, يا عين مالي يا. انت سبب عله سمر غزل لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. يا عين ماليها اسمع بس مردودة من بيت سوادي يعني عريسنا الغالي القطراني حيدر البصراوي ابو شوارب الغالي حي الله علي فاضل لعيون قطران الشلع وعريسنا الغالي كرر بيت هله يا عين مالية يا. يا عين مالية انت سبب علة سمر العراقية فلا فلا فلا فلا فلا فلا الله <تصفيق> خزرجي، بعد حسين الخزرجي، ظاهر وحيدة، حمود البصراوي، معين البصراوي، حسين باقله أكيد حسين باقله الله، قاسم الفتلاوي، ظاهر وحيدة الغالي، لعيون العريس والعيون كل الحضور، علاية يا علاية إل ودك يا علايه يا علايه يا علايه حلو مرايه علايه يا علايه يا علايه حلو ود كنا مرايه يا علايه ابوك ما قدرنا علايه ان قدر البشايع للاخير من الفاول التنومة أحلى قرار القطراني، بعد قرار القطراني، لعيون كل الحضور، أكيد مية هلا حياها الله البصرة وزلم البصرة بويه، فبوج ما قدرنا، أنا أنا أنا لا قدرت ما جاية، يا علي ديك لفوق نروح سوا وياي ونرجع سوا والميله حق بينا ينتظروا يعيدوا ويانا مو يصير مداعم جاهزين <تصفيق> ما جاي يسمع <تصفيق> جاهزين <تصفيق> عافيه والله يلا ابو علاوي يلا كرولي يلا وياي وياي وياي وياي هلا باوعلي باوعلي اشتركوا yeah.